بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مصر والاقتصاد المصري وغلاء الاسعار في الوقت الراهن فهو تحليل عملي لمفهوم بسيط للاقتصاد سوف يعني اقول لكم يعني نبذة مختصرة كده عن الاقتصاد انت عندك شجرة فيها ميت فرع اللي هو مثلاً الجنيه يمثل مية قرش كويس؟ الجنيه ده المفروض ينمو منه مثلاً خمس أفرع ستة أفرع. كويس؟ بقوا مية وستة عندك. فانت هتأخذ الخمس أفرع دولت أو الستة اللي هم طالعوا من عندك اللي هم دولت اللي انت هتستخدمهم. فانت كده بتحافظ على الشجرة كاملة. يعني بتحافظ على قيمة الجنيه المصري. طيب إيه اللي بيحصل بقى خلل في الجنيه يؤدي إلى إرتفاع الأسعار، لما الجنيه قلتلكوا هو ميت فرع بيطلع ستة، إنت بقى بتاخد كام؟ بدل ما تاخد ستة بتاخد اتناشر يعني بتنقص الجنيه ستة، لما الجنيه ينقص ستة ست فروع دولت فبالتالي قيمة الجنيه لم تصبح جنيه يعني ستة وتسعين قرش بقى. لما ينقص ستة يبقى وتسعين قرش يقولوا نقص عشرة عشان يبقى الحساب ساهل عشر فروع نقصه كمان من الشجرة اصبحت الشجرة كام 90 فرق انت بقى لما تروح لأي مثلا بياع انت بتشتري منه بتشتري بقى بالفروع مثلا باكو الشاي ب100 انت عندك الشجرة دي فيها 90 فرق فهو بيقولك باكو الشاي ده مثلا بشجره انت هتجيب له الشجره بتاعتك دي هقول لك ايه ده لا الشجره دي ناقصه ايه عشر فروع يبقى إيه تديني كمان عشرة من الشجره الثانيه وهكذا فهنا بقى ينقص يعني قيمه الجنيه المصري لان الو... ال يعني الناتج المحلي اقل من المصروفات فيؤدي الى تضخم الجنيه المصري ده بصوره مبسطه هبقولها لكم فايه اللي بيحصل بقى تدخم للجنية المصري اول حاجة الديون على مصر الديون على مصر يجب على الدولة ان يعني توفي باحتياجاتها المالية لسداد هذه الديون فمن هنا يعني يبدأ ايه الشجرة تتهز بقى اوزين ياخدوا منها اكتر فلما ياخدوا منها اكتر عشان يسددوا ديون مصر فبتقل الشجرة فهي دي ايه السياسة اللي هي متبعه دلوقتي عشان نسدد ديوننا لازم نقلل قيمة الجنيه عشان ناخد واحنا منه فطبعا هي الحكومة هي اللي متحكمة في الجنيه المصري مش احنا فيه اللي متحكمين فيه هي متحكمة في الجنيه المصري ممكن تخليه 50 قرش ممكن تخليه بجنيه وربع ممكن تخليه بجنيه زي ما هو تحافظ على السياسة النقدية بتاعتها لكن الكلام ده مش معمول بيه وعومه الجنيه. يعني الجنيه أصبح ايه هش ومرن بحيث ان هما يقدرو ينزلوه ويطلعوه بالطريقة اللي انا لكم عليها دي مثلا على مصر ديون مثلا بسبعة مليار جنيه أو سبعة مليار دولار الشجرة مش هتطلع السبعة دولت هتطلع خمسة فاذا في اتنين لسه ناقصين فيروحوا عاطييني اتنين من الشجر وهكذا عشان كده بتقل قيمة الجنيه المصري دي أول حاجة الديون. تاني حاجة العكس في توفير الاحتياطي النقدي للبلاد يؤدي إلى الاقتراض طب انت عايز دولار مفيش دولارات في السوق طب انت تقترض بقى بالدولار عشان توفي احتياجاتك اللي هي الاستيراد بتاعك من بره لأنك انت معندكش دخل سياحي قوي في مصر. فهذا كل ده بيؤدي الى انخفاض سعر الجنيه فاي عصر بقى المهدي المنتظر هيعمل ايه اول حاجة هيقوم بيها هي السادات ديون مصر عشان مصر تحافظ الشجرة بتاعتها على قيمتها وتنمو وتنمو اكتر واكتر ولما تصبح مثلا فيها 100 فرع لا تصبح فيها 200-300 هنا بقى ايه يقوى الجنيه امام الدولار فازاي بقى يحقق المهدي المنتظر مثلا هذا الاقتصاد اول حاجه هيكون في دخل سياحي كبير جدا لمصر بالاضافه الى الاستثمارات وتوفير الدولارات اللازمه لبناء المصانع فمن هنا ياتي بقى فائض في العمله الاجنبيه في مصر من السياحه ومن الاستثمار دولت حاجتين مهمين بالاضافه الى التصدير الاتجاه الى التصدير مش مشكلة يعني احنا هنصدر سلع، لا ممكن نصدر الطاقة الكهربائية لاوروبا نعمل محطات طاقة شمسية بطريقة مكبرة جدا بحيث تكون مصر رائدة في تصدير الطاقة الكهربائية لمصر الطاقة نظيفة ورخيصة وهو سوف يكون عليها اقبال يعني عليها طلب فاحنا نستمر في الموضوع ده وعندنا كل الإمكانيات اللازمة لهذا المشروع إن شاء الله هيتحقق قريبا الإمكانيات مع المهد المنتظم فعندها يعني نعرف بقى إن الجني هيصبح ايه بألف الإمكانيات بدل ما هو مية هيبقى ألف يعني كل هيساوي عشرة جنيه بدل ما كان بينزل ويبقى نص جنيه جنيه الجنيه هيصبح بعشرة جنيه يعني تروح مثلا تشتري علبة سردين بعشرة جنيه هتدفع جنيه في أيام في المهدي المنتظر ومرتبك هو هو بدل ما تشتري مثلا رغيف العيش بجنيه هتشتريه بعشرة ساعة فطبعا هيبقى في وفرة في المال واقتصاد قوي وتوفير بقى البضائع بقى من جميع أنحاء العالم ونعم ورخاء بلى لم يسبق له مثيل لأن مصر سوف تكون قاعدة تجارية. بين دول العالم كله ودخول البضائع بدون جمارك مما يساهم في تسهيل الحركة التجارية في المواني المصرية من وإلى جميع دول العالم تكون محطة ترانزيت لأي بضاعة وتلجأ جميع السفن إليها يعني قناة السويس لما رسالة الرئيس عملوا اتجاهين فهو ده من أهم. المشاريع التي بتساعد المهدي المنتظر في إتمام العمليات التجارية بين الدول العالم طبعا عمل أشياء كبيرة حلوة طبعا السيد الرئيس لكن أبقى على القوانين كما هي لأنه هي دي مش وظيفته وظيفة المهدي المنتظر عشان كده أنا بقول لكم يا جماعة المهدي المنتظر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهان لعملة واحدة يعني ده بيعمل حاجة والتاني هيعمل حاجة تانية الصورة اللي هي في العملة دي بتختلف عن الصورة التانية فلازم يكون في اختلاف بينهم وكل واحد بيهيأ للتاني السبل النجاح للمهدي المنتظر إن شاء الله وتوسيع الطرق وشبكات الطرق في مصر وعمل محاور جديدة وتنمية في كل حتة يعني بصراحة هي لم تأتي بصمارها بعد لكن هي أسس النجاح للمهدي المنتظر فلا ننكر فضل السيد الرئيس في هذا وإن الله خجعله يعني يبني مصر من أجل المهدي المنتظر وأقام العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة فله التحية والتقدير مننا ومن الله إن شاء الله يكون مسواه الجنة. خالد فيها باذن الله. ده في حالة وفاته يوم خمسة وعشرين ابريل. اما ان لم يتوفاه الله في هذا اليوم. فاذا احنا ننتظر ونبحث من جديد عن النبؤات حتى نصل الى الحقيقة. لان هذا البحث الذي بقيمه هو مجرد بحث وليس له اصول واي باحث ممكن يخطئ ويصيب. فده امر شائع حتى نصل الى الحقيقة ان شاء الله لاني مهتم جدا بهذا الموضوع لأن يفرق مع مصر كتير ومع المصريين كتير قوي هذه الاحداث اللي انا قلتلكو عليها ومش حكاية وفاة الرئيس بس هي المهمة يعني ممكن الرئيس نفسه ممكن بعد 25 ابريل يقرر بقى يبقى رئيس تاني يعني حاجة تانية يعني وفاة الرئيس القديم ده وهو يجي بقى حاجة جديدة بفكر مختلف شوية يقول لك تعالى ونجيبه الملكة كيلو ويتجاوب معانا ونطلعها ان شاء الله فعاده ربنا يسهل احنا بنترقب كل شيء فعشان كده انا ما ايه اجزم بشيء الا بعد ان يتحقق فانا باحث حتى يتحقق هذه الشيء اكون ايه مصدقه وانتم برضو زيي نفس الحكاية ما تصدقوش اي حاجة مني الا ما تتحقق اي حاجة منها بس كده وكان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية وإن شاء الله منتظركم غدا نرى النتيجة بتاعت البحث الأول تليفون زيرو اتناشر خمسة سبعة وشكرا على حسن إستماعكم والسلام عليكم ورحمة وبركاته